ببغاء الروزيلا يتمتع بألوانه الساحرة الخاطفة للأبصار ولكن متى يبلغ ببغاء الروزيلا يبلغ بابغاء الروزيلا من سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات فهو مثل الدرة المطوقة وتبلغ الأنثى عند عمر سنتين إلى سنتين ونصف